الآن في في المركز الثقافي بالقصر الكبير المناسبه هي المحطه الاولى يعني في سياق مشروع ديال المنتدى الجهوي لتسيير العلاج هذه المحطه هو عباره عن يوم دراسي بمقاربة مائيه وصحيه حضرها بعض الدكاتره والخبراء وكذلك بعض الفاعلين الجمعويين الموضوع المتناول فيها هو التنميه المستدامه المؤهلات والعراق. كان ذلك تحت شعار الفاعل الجمعوي والمجتمع المدني في نقاش الشأن المحلي الشأن المحلي خدينا له ثلاثة ديال الأبعاد هو البيئة والتراث الأمازيغي. أقول المرجعية العامة ديال هذا المشروع هي كانت عبارة عن شراكة بين جمعية منتدى التحلية للبيئة والسينما والمسرح رأسها، وكذلك جمعية منارة القصر الكبير للتنمية. هذه الشراكة اللي اليوم هذا المشروع ان شاء الله على قدم وساق حتى نحقق الاهداف ان لم نقل الكفايه التي كانوا يطمحوا بها الا اننا نعترف اننا لن نستطيع تحقيق ما ينتظر الكثير لعده فكره ولكن للاشاره فقط دعوه عامه للفاعلين الجمعويين للمشاركه في المحطات المقبله ان شاء الله اللي المحطه الثانية تكون في مكتبه الوثائقيه عبد الصمد الشمعوي المغرب الجديد المحطه التالته بالمركز الثقافي المرحوم بن آه نعم اذا هذه المحطات كذلك غاتكون عباره عن ايام دراسيه وغادي يكون فيها فاعلين سياسيين من